Jako vážně? Co pak? jsem neřekl jasně, že si přeju kolo s karbonovým rámem, asymetrickou integrací, ale naopak symetrickým výpletem? Hlavovým úhlem ideálně 65 stupňů? Odpružením s přepákovaným jednočepem, včetně remote control? Příště si to radši napíšu na VOLO. Přidej si svá přání na VOLOviš list a máš jistotu, že dostaneš přesně to, po čem toužíš. Na volovišlist.com si tví přátelé mohou dárky tajně zarezervovat, takže nic nedostaneš dvakrát. Tak vyskoušej volovišlist hned teď a staň se mistrem v dárkování. No tak klikej, klikej! Přece si takovou super apku nenecháš ujít! Volovišlist je zdarma! Na co čekáš, až máma zase zbytečně utratí za dárek, který ti bude líto vyhodit?